Sitges és una clara destinació LGTB. Actualment els ossos també es troben allà i volen portar a terme activitats pròpies per tal de crear comunitat VR. Els objectius de l'associació VR Sitges és crear un grup de coneguts a fins a l'hora de poder entre tots fer algunes activitats. Aquestes activitats es fan de diferents maneres. Fem dos trobades cada any, una que és al mes de maig i una al setembre, que és la que estem fent ara, i a l'objectiu final, a part de, la, de crear comunitat veer també a Sitges, perquè no hi existia quan vàrem començar el 2001. Tot i ser una associació petita, el voluntariat és força actiu i predisposat, donada a la centralitat internacional del municipi per al col·lectiu LGTB. Tot i que no és una associació que tingui un gran volum de voluntariat, però sí que els que hi som, a vegades no són sempre els mateixos, però ens arriben amics de tot el món, A llavors tant a nivell extern, com a nivell intern, doncs sempre ens ajuden d'una forma o altra. El voluntariat, però, acostuma a ser, com apunten, un tema d'amistats i simpatia. Les entitats petites, en general, expressen les dificultats que es tenen per bastir una xarxa de voluntariat. Viers Sitges no és una excepció. No és, un... no és que tinguem queixa de que no doni per crear una infraestructura de voluntariat. És que és molt complicat. És a dir, no tenim temps, som dues persones, cadascú tenim una feina, cadascú tenim una vida molt, molt eh, complerta, al qual el temps que podem dedicar és de de modus organitzatiu. I llavors, crear una infraestructura arreglada de voluntariat és molt difícil. Les úniques dificultats que pràcticament poden haver-hi són el temps, d'un tant traiem el temps per, per fer-ho tot, perquè eh, hi ha... Necessitem que si dies s'encessa abans de la trobada per, per poder-ho dedicar, per, per poder-ho fer. Les dificultats organitzatives dels esdeveniments, però, no amaguen la satisfacció de la feina feta, de les coses que surten bé i de l'espai i el temps compartit amb la comunitat i que tenen uns beneficis que es comparteixen més enllà dels dies de les activitats concretes. La gent com es despedeix, que quasi ploren, les abraçades que ens donen, els llaços d'amistats que que creem amb tota la gent que, que ens ve i bueno, de fet nosaltres obrim les portes de Sitges perquè puguin venir aquí, però també ho fan ells amb nosaltres quan anem a, a les seves ciutats. Es creen uns vincles d'amistat. Jo afegiria també que una part molt satisfactòria són tots els ajuts que podem fer després, que parlàvem. Aquests ajuts pensen que des de poder financiar els estudis de dos famílies sense recursos a Sitges, poder ajudar a operar més de 20 nens cada any de catarates a l Índia perquè no tenen recursos i seria un problema. Poguer eh, tindre els dos nens que tenim apadrinats a Nepal, que ens envien cartes de com van els estudis, que un d'ells ha tret una beca, eh, eh, Pogué ajudar a la, la Fundació Lucia, que és per la reinserció de nens amb sida dintre de la societat, perquè no siguin discriminats. La satisfacció és gran, la feina voluntària dura. I els beneficis socials directes importants. Les entitats petites reinventen la tasca voluntària.